Ahoj, proč jsi tam tak točil? Vždyť se úplně motáš. Ale zkoušel jsem, jak se budu cítit v rotujícím systému a co se stane s tím balonem. A na co jsi přišel? No, čekal jsem, že sebe bude otáče po kružnici a nevypadne, ale to se nestalo. Nevíš proč? Vím, ale nejdřív, abys to pochopil, si vysvětlíme, jak fungují síly při pohybu po kružnici. Pohyb po kružnici je zvláštní druh pohybu. Když vezmeme nějaké těleso, a provázkem ho přivážeme k tyčce a roztočíme, tak se to těleso bude kolem tyčky pohybovat. To zní logicky. A to těleso na provázku se snaží se trvačností pohybovat stále rovně. Provázek ho ale nepustí a v podstatě zastupuje dostředivou sílu, která těleso přitahuje do středu a zakřivuje dráhu tělesa do tvaru kružnice. Reakcí na tuto sílu je síla odstředivá. No ale proč ten malon teda vyletěl ven? No nebyl přivázaný a nepůsobila na něj dostředivá síla, ale jen odstředivá a ta ho vyhodila ven. Aha! Tady si to můžeš zkusit. Je tu spousta předmětů, různých tvarů, na desce, se kterou se otáčet. Tak to teda roztočíme. A teď vidíš, že se tělesa pohybují náhodně a také podle toho, jaký mají tvar. Co myslíš, že by se stalo třeba se zapálenou svíčkou, kdyby tu taky byla? Hmm, to nevím. Ty tu nějakou máš? No jasně. Sleduj. Plamen svíčky se pohybuje ve směru proudění vzduchu. Pokud ale proudění vzduchu odstraníme, bude to trochu jinak. No a jak to chceš udělat? Stačí svíčku přiklopit nějakou nádobou. Ten plamen teď směřuje k ose otáčení. Tak to je parádo. Ano, sleduješ dostředivou sílu v praxi. S odstředivou a dostředivou silou by se sklidně mohl setkat i při řízení auta. Napadá tě jak? Při zatáčení? Trefa do černého. Představ si, že jedeš po kruhovém objezdu. Kdyby ti najednou zmizela kola, auto by po kruhové dráze nejelo. Jelo by se trvačností rovně. Jasně, ale protože mám volant a kola, můžu zatočit a auto po kruhové dráze pojede. Teda, pokud zrovna nebude nálední. Přesně tak. Při náledí by si ztratil kontakt s vozovkou a auto by jelo zase rovně. Stejně jako bez těch kol. Protože by ti chybělo cení. A ano, jinak otočená kola fungují jako to těleso uvázané na provázku, jak jsme si už řekli na začátku. Takže reakcí na dostředivou sílu bude odstředivá síla, která mě bude tlačit do boku. Když pojedu moc rychle, odstředivá síla bude větší než dostředivá a z kruhového objezdu doslova vyletím. Správně. Jak vidíte, pohyb po kružnici a působení sil není nic ojedinělého. Jasně. Kolotoč a kruhový obez, to vše je toho jasným důkazem. Přesně tak. Skvělými příklady využití tohoto principu v praxi jsou odstředivé nádoby. Například roztočený buben pračky, odšťavňovač a tak podobně.